منظر الله العظيم يخبل يخبل الواحد بسبب الجمال. <تصفيق> يا صباح الخير عليكم انتهى. انتهى. النهارده يوم 19/4 المفروض رايح للدكتور دلوقتي اعمل عنده تحليل كورونا لان يعني ان شاء الله سافر بكره لو طلعت ايجابيه مش هقدر اسافر للاسف انا ما بصراحه التست دوت بس كله بيقول عليه صعب شويه لإني بيخش لجوه خالص او ممكن يعمل ياخد عينه من جوه هنا او من جوه هنا فانا مش عارف لغايه دلوقتي انا هعمل ايه يا رب اصلا يسمح لي ان انا اصور عنده فخلينا نروح الدوله هنا بتوفر لك انك تعمل تحليل كورونا ببلاش التست اللي انا هعمله ده عشان السفر بخمسين يورو يعني حوالي الف جنيه بالنسبه للقاح اللقاح نفسه الدوله موفرة هنا ببلاش برده حلو قوي العربيه ديت بيطلع الرجل هنا عشان ينظف الاماكن اللي انت شايفها ديت في معظم الاماكن اليافطه غريبه اللي انت شايفها ديت يقولك لك ان الماسك للاسف يعني الزامي في المنطقه ديت حد يقول لي يا جماعه البطتين اللي فوق دول بيعملوا ايه تسلا هللو بوت ماجت وصول ورد عامل ازاي نجيب ايه انا محتار بصراحه ممكن اجيب لها كوكتيل كده الحمد لله <It's> <laughs> <laughs> اوكي تغاي؟ دبيستا تغاي بيتا. شوب شوب دبيستا في غاو ان ذا فيلد. ايش فين ده ذا جود اه ايه غموتة اه اوكي. شن انت؟ شن نروح نروي الزرعة بقى عشان الزرعة ما تقبلش. اتكلمنا نتقابل بكرة لأن كده أنا إيه عايز أروح أنام ما نامتش من إمبارح. قالوا لي ان في حاجة هتخش جوه من خيري كده فربنا يسرها علينا يا رب سما نصر علينا انت في ولا في <تصفيق> يا أم أغسطس ان شاء الله أغسطس. يا أغسطس إيش في أغسطس. اول اول Sehr, sehr, sehr entspanntes Gefühl. Ja. Dieses diese Gefühl habe ich nie äh, gehabt. Es wird als, nur noch schöner. Als ein Vater. Ja. Äh, was? Ups. Und, oh, das ist nur... Eine... Spritze? Ja. Oh, Mann. Einmal fast zumachen. Ich, ich hasse solche Spritze. Aber ich kann das. Ich mache das seit 30 Jahren. Bitte. Sie sind <lacht> ungefähr bestimmt der 500.000. Patient. Und mal mehr? Fünf, was? Fünf, eine halbe Million Patienten habe ich bestimmt schon gemacht. Bitte. In 30 Jahren, ich kann das. Okay, bitte. Sie haben gute guten ähm. Sie ziehen nicht weg. Wenn Sie wegziehen, dann tue ich Ihnen weh. Wenn Sie tapfer sind, mm. tue ich Ihnen nicht weh. Tut, tut, tut mir nicht weh. Dann okay. Sie aber, aber vielleicht werde ich schreien, okay? Genau, Sie <lacht> schreien. Alles klar. Bitte. Jetzt einmal tief, ah. tief ein. Das war's. Das war's schon. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ah, aber... ich bin klar. Ah. Okay, okay. Du bist der Beste, Wallah. Oh. Ah, ich bin froh, dass Sie kein Kind kriegen. <lacht> die Arme hebt, aber würde ja sterben mit ihm. Oh ja. Yeah. Fertig. Ah, oh. das ist nicht wahr. Okay. Das ist typisch Mann. Wallah, Walla, to be honest, you understand English as well? Okay, das zu beirnst, das, das tut mir nicht weh. Ja. Wallah, aber, aber das Gefühl nur, weißt du? Ich weiß. D das es ist Gefühl. unangenehm. Ja, das Gefühl nur. Aber, aber vielen, vielen Dank. Kein, kein Problem. Diabet, Diabet. Diabetes. Di genau. Diabetes, genau. Viele haben Diabetes und wissen es nicht. Ja, ja. Und das macht ihre Gefäße kaputt. Sie können ganz schwer äh, Augen erkranken. Mm. Und das ist ganz, auch eine Herzerkrankung kann man kriegen. Auch hart. Oh. Ja, deswegen mm. machen wir Zucker immer. Ja, ja, ja. Sie machen jetzt den, den Mundschutz ab. Muss? Ja, durch Mundschutz gehen. Okay, okay. Heute wird alles gefilmt. Ja, yeah. okay, ja, furchtbar. <lacht> Einmal Mund auf. A, ah, Mund auf. Zunge runter. Ah, okay. Kann ich meine Nase ein bisschen nehmen? Nee, ah. PCR ist Mund. Okay. A, ah, Zunge runter. Raus die Zunge, raus zu mir. Genau. Ja, sehr schön. Sehr schön gemacht. Fertig? Ist. Ja. Aber du bist beste. Du kennst ja nur zwei oder drei Krankenschwestern, oder? Wie viele Krankenschwestern kennst du? Äh. Eine. Eine. Eine. Eine. Eine. Eine. Eine. Eine. Eine. Eine. Eine. طيب يا رب تكون النتيجه يا رب سلبيه عشان اعرف اسافر واروح اشوف مصر رجعنا تاني للدي ام دوت محل بتقدر تجيب منه مستحضرات التجميل وحاجات زي كده اشهر حاجه موجوده هنا في المانيا اصلا يعني بطل زان هخش اجيب حاجات اللي هي فيتامينات للكورونا وكذا تحسبا لو حصل لي كورونا ولا حاجه في مصر فيا الله بينا فين الفيتامينات الاثنين دول جسمك محتاجهم جدا في عندك كذا زنك بقى طب انا حط مع شويه فيتامين من د1 1.55 في طريقه دلوقتي للدكتور ان شاء الله عشان اخد منه نتيجه التحليل يا رب تكون سلبيه اقدر اسافر بقى اشوف اهلي وصحابي وافطر مع اصحابي واسمع الدوشه بره في الشارع ومسحراتي بينادي كل يوم عليا مش عارف انتوا شايفينها صح ولا لا بس هي نيجاتيف الحمد لله وربنا سفرها. جايين لك يا مصر يا حبيبتي. تحيه <طح يا> مصر. <تحيح> السلام عليكم. عليكم السلام يا جدع. دلوقتي هيوديه ان شاء الله المطار بتاع دوسلدور. محمد صايم والله ويعني متبهدل معايا كالعادة يعني متبهدلوا معايا. <تحيح> أخ غالي أقسم بالله يا جماعة مهما أحكي لكم وهو حتى نفسه يقعد يقول لي ما تقولش الكلام ده بس والله العظيم دي حقيقة يعني. <تصفيق> على كمان. <تصفيق> عملت الحمد لله تشيك ان عند اللي ورايا ديت وبجد كانت لطيفه جدا بجد مشتاق جدا مشتاق لك يا مصر مش قايل لاي حد خالص غير اختي اللي انا برتب معاها عشان اعمل مفاجاه كده لابويا وبعدين هو بيقل عليا دايما وانا في الطريق بصوا كده المطار فادي فاضي فاضي يعني بصوا كده العلامه الخضراء اللي موجوده دي يا جماعه يعني كده ان الركاب الكبه ده وميركبه فيالله بينا. بس كده محمد والله انا اشكرك. على رأس حبيبي الله يخليك محمد. عملت معي مجهود عالي جدا. لما تكون جاي كمان كلمني الله يخليك محمد. ما لما يكون بن بن بن بن بن ما يجليش ان شاء الله محمد. يا. سوري. عسى. بينش دي اللفتة ده بس. اوكي. ها. دي جونج. تعني جريح. شنو الحق. الحمد لله ركابة الطيارة. الحمد لله رب العالمين دي اصلا يعني كل تقريبا كرسي او كل كل مقعد فيه واحد ولا اتنين بس وده حلو جدا وانا قاعد يعني كده في السيت بتاعي لقيت الراجل العسل اللي ورايا ده من ليبيا احسن ناس بتزور ليبيا. على فكره انت اول ليبي يطلع معايا على القناه الطياره بتطلع اهيت طلعت خلاص اهيت واحد واحده واحده اهي طلعت <تصفيق> اوه. اوى اوى اوى اوى, أوي. كل حاجة صغيرة ازاي ؟ المدن والبيوت بقت عاملة ازاي ؟ سبحان الله العظيم وحمده. سبحان الله العظيم ربنا استر علينا يا رب امين ونوصل بالف سلامة ده نهر من النهار اللي موجودة في المانيا اهو الشمس بقى احسن حاجه ان الشمس ضربه في السحاب بص عامله ازاي السحابه دي منظر والله العظيم يخبل يخبل الواحد بسبب الجمال الله اكبر الحقيقه بجد اكتر من الخيال الله اكبر سبحان الله وعلم الانسان ما لم يعلم هذا هذا أكتر وأكتر والنور بيزيد أكتر وأكتر الله أكبر بس خلينا فرقه على الأماكن الجميلة دي فوق بجد ولا أروع من فوق إلا إن وصلنا يا شباب على الأرض أهو مكسوف ليه بس مكسوف مكسوف أنت فاهم يعني مكسوف طبعا صح؟ أكيد لا أكيد احنا شعب واحد الله حبيبي حبيبي والله أنا زيت من الماسك ده بقى ماشي؟ أنا ما مسك مرة واحدة بس يعني بصوا المطار عامل ازاي؟ ده جديد يا محمد ده الجديد؟ اه ده الجديد اوه بصوا يا جماعه عامل ازاي؟ تعالى اورولكم تحت اوف اوف اوف اوف اوف بص بص بص بص <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلنا لارض الوطن وحشتيني يا مصر الحمد لله رب العالمين بصوا مصر يا جماعه عامله ازاي من فوق؟ الله اكبر بجد حاجه روعه الحمد لله عدينا من ال عدينا من ايه؟ عندنا <تصفيق> <ديالي> من التست <تصفيق> بتاع عندنا من بتاع الحجر الصحي الشابين دول يا جماعه اتعرفت عليهم في المطار طول ما انا ماشي كده عمال اتعرف على الشباب عمرو ومصطفى دول شابين مهندسين قاعدين في السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> الله يخليك <تصفيق> الله يسلمك الله يسلمك حبيبي والله والله احسن شعب اقسم بالله عمرو ومصطفى يا جماعه عمرو ايه عمرو ومصطفى. ايه ده عمرو مصطفى الملحن يلا يا ابو اللي جابك يا ابني السلام واموت لو شفتك يوم محني انا تعبك يا تقول لي في, في الطياره هيسافر ولا ايه حبيبي ايه رايك يا جدو في المفاجاه دي كلمه يحيى انت حبيبي انت حلوه <سان> والحمد لله اتلم لم لم العيله منين ولا لم لم العيله والله الحمد لله بنتكلم معاك اهو الحمد لله ليه شويه <كتش> <كتش> <كتش> <كتش> <كتش> <كتش> في حاجه بوسي لي كده في بت بت مش زعل لي كده بوسي لي كده تحبيني تحبيني تكلميني بس على التليفون صح <صدق promotor> عايز اقول لكم ان الحمد لله ناوي اقعد مع ابويا وعيلتي ان شاء الله كام يوم كده وبعد كده نرجع ثاني اما بس خلال كم يوم دول هنعمل لكم بيت حلو جدا جدا وأبويا سيد الكل ورمضان كريم يا أبو مالك الحمد لله. ودي دنيا عايزة إيه؟ عايز الشهري. دي دنيا حذبت قلبي اختي كبيرة زي العسل هي. ودي نونو كلاينا نونو. كلاينا نونو. الله. الله إيه؟ والإسلام. ومحمد. والقرآن. كتابي. برافو. سفه يا بابا سافة يا بابا. يا كراميل. يا يا